الحضور. أسعد الحضور أسعدتم مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدعوة من أخي وعزيزي الحبيب عباس البعاجي، والغالي هذه الشمري حضرنا وحضرتم نهنى ونبارك لأخونا وعزيزنا هذه الشمري بمناسبة اختار الطفل محمد الشمري داعينا الله العلي القدير إن عليه بدوام العافية والموافقة إن شاء الله شئتم أن نبدأ سبحانه وين ونصفيا يبعد يلوه فدوه راح لكم ان شاء الله. كما حضر معي على الهندسه الصوتيه والتوزيع عباس البغدادي وضرغام الكردي وانا خادمكم حسين العيساوي. في ايش تتمنى انت؟ سمعنا صفقه ثانيه بعد قلبي. هاي الكردي مصيبه الدنيا من الدور وتخلي السبع وبالنفس العزيزه يقوم بالماي سويت وزان مصيف الدنيا من الدور وتخلي السبع ينذل وبالنفس العزيزه يقوم بالماي سويت وزان مصيبة الدنيا من الدور وتخلي السبع ينزل وبالنفس العزيزة يقوم بالمائس ويتوزل حش السابع الماء خير يحجي عليك الماء والبي خير ما يسأل المرجال على الرجال يتمرجل هاي الناس عم يتعين هاي الناس هاي الناس هاي الناس هاي الناس الناس عم يتعن عدهم زين ويدمون المعدل انا الما وقف لبهتميش الماي ماي ما ما ماي ابو وقت ينعليهم مسجل ثلج بالضيج بالضيج كل ربع يماعون ثلج بالضيج ابو وقت الفلوس من نحتاجهم كل ربع يماعون ولهم بالشدد واقي يا معون يا معون شحطا فيك وتغزر أنا شحطن فيك وتغزر يا معون يا معون بنحط شفتتنا بيغدرون يخونون يخونون بيا تعاشر صاحب بسرعة يخون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا يابا لا خير في صاحبين لا خير في صاحب النقل عن الكلام وارتجل لا خير في صاحب في صاحب النقل عن الكلام وارتجل وقال في كلام باطل لا يحتمل أجلكم الكلب لن يصبح أسد والذيل لا يعتدل وعدله أشكثر زلات حاسبله وعد له وقل للروح ما خالي انا وعد له ابن بنيان خليته ابن بنيان بنيان والله خليته ردت عاد له وردت العوج علي لا ترسم نهر يمنى إسعاد شانيين لا ترسم نهر يمنى إسعاد شانيين أنصف لوحي تكله فكر الترسيم حيلا البغداد قوية لا ترسم نهار يا مناس عطشاني من لا ترسم نهار يا مناس سفلوح تك لو فكر فكرت ترسم اولاد ابن قصر وفي صف في التلطين ابن قصر وفي صف في التلطين بقلب غير قصر ما يهدم يا روح من الونين أرجوك, ارجوك ارجوك ارجوك شناي يا روح من الونين ارجوك شناي ونصوت يا عالم صبح جناعي جناعي، أم حبيب موج بن عشرين. هذول بضعة دبوي. موش بالعشرين كني كنا شايب والجهال تقول بي بالمواويل راح ابيع عن كل صديق ما يفي راح ابيع عن كل صديق ما يفي راح ابيعه واشتري واحد جديد بكل هم منك يستفاد ويعلى بيك ويسحقك من يعتلي صاحبك الهم منك يستفاد ويعلى بيك ويسحقك من يعتلي واذا شافوك واذا شافوك في كل من القاع يشيلوك شيل واذا توقع من خوتك تولي I'm shafak, going shafak, ودا شافوك تقيل الجيب من القاع يشيلوك شيل ودا توقع من خوتك تنولي ايش حالات الخوة لو صارت بالقلوب وخوة حكي وقعدت مصالح ايش حالات الخوة لو صارت بالقلوب مو خوة حتو قعدة مصالح اكو خوة تصح بس ما اسخد صير وكو يزامط الك بس حيل اريح وكو يفزع إلك بس هو كذاب يشيل لو سمع صايح